I denne videon så skal vi se på noen rammefaktorer for å få till akustisk og teknisk bra lydopptak. Det er ikke til å under en stol at lydkvaliteten, det opplevde lydmiljøet, det har mye å si for hvordan vi oppfatter innholdet i en podcast. Sus, støy, Eko og romklang, det er forstyrrelser som kan redusere lytternes oppmerksomhet. Jeg har derfor laget en liste på fire punkter som du kan vurdere med hensyn til å lage god lyd. Tørt opptaksted, ekstern mikrofon, enkel programvare for opptak og redigering, og en plattform for lagring og distribusjon. Etter så er rommet den viktigste faktoren for å få til et godt lydmessig resultat. Vi starter med det jeg kalt for et tørt opptaksted, og da mener jeg et avgrenset område som er laget for å minimere uønsket støy. Og der lydbølger ikke reflekteres rundt som i et kammer. I dette tilfellet så jeg bygd et lite lydstudio av noen lettvegger som er plassert rundt de som er med å lage podcasten de fungerer som lydabsorbenter, og dette gir en grej kvalitet uten for mye forstyrrelser. Mitt neste punkt det er å bruke en ekstern mikrofon, og det er flere gode grunner til det. Det første er at du kan sette mikrofonen nok så nær den som skal snakke, og det i seg selv, det hindrer jo rumklang. Den er fleksibel, og den kan flyttes ettersom hvem som har ordet. Kvaliteten på den externa mikrofonen den er som regel bättre än den du finner i datamaskinen din. Viftesöj, sus och intern bråkig datamaskin, det är bland de problemen du eliminerer vid att bruka en ekstern mikrofon. Till detta upptaget så bruka en Audio mikrofon som går genom ett lydkort, men du kan ju finna andre gode lösningar. Och det första jag vill trycka fram, det är en sån liten mikrofon som du kan plugge in i eh, telefonen din och på den måten göra ett upptag så. Sånn. Alltså henvende den till de som snackar. Här kan du justere eh upptagnivået och du kan också justere vinkeln på själva optaget. Hvis ikke du har tilgang på det, så kan jeg jo slå et slag for dette headsetet her. Dette er et tradisjonelt headset, og den mikrofonen her er mye bedre enn den du har i eh, maskinen din. Den er jo kanskje litt sånn plundret og sender rundt, men like fullt, den gir en god lydkvalitet. Det neste punktet det er å bruke programvare for enkelt opptak og redigering. Sånn at du kan redigere flere lydspor. Kanskje du skal ha inn en jingle i starten av podcasten. Kanskje du skal ha inn noe musikk eller et intervju. Da er det ok å kunne veksle dette inn uten at det høres for mye Audacity, det er ett gratis program som fungerer både på Mac og på PC. här kan du gjøre opptak, redigere tale og text og musik sammen. Du kan fjerne støy. Så det ut det. QuickTime det er det program jeg bruker når jeg skal gjøre podcast med studenter på høyskolen. Jeg synes det er lett å bruke, og jeg kan redigere opptaket i etterkant. Når det gjelder lagring og distribution så er det jo det systemet du har på skolen som er avgjørende. Vi du har tilgang på mediesite eller kaltura for lagring og deling, så er det enkelt å dele podcasten genom Canvas. Hvis du bruker YouTube, så må du ta omveien om å konvertere lydfiler til en videofil, fordi YouTube det godtar bare video. Men når du har klart det, så er det enkelt å distribuere det videre inn i Canvas. Da gjelder det bare å si at eh, lykke til med podcast-opptaket, og prøv å jobbe med lydkvaliteten.